Mariano sublinierean, replic dur după interviul lui Victor Ponta de la Stiri Pesursero. Lice presubliniere din PSD de laud pe Iohannis. Lice presubliniere din Telepese de Mariano reacționează dur la interviul lui Victor Ponta de la Stiri sursero. În care fostul presubliniere dinte al PSD la numit râm politic. Liderul PSD Francea susține ce fostul premier a construit statul ticlos, care a permis abuzurile unor procurori, alturi de Băsescu subliniere i Maiori. Eu nu am avut o relație foarte bună cu Victor Ponta în perioada în care a fost prim-ministru. Dacă mă întrebați de ce vorbesc acum, o să vă spun. Prin faptul că nu a ajuns spre subliniere, Victor Ponta, ci a ajuns altcineva, care până în acest moment a demonstrat ce poate fi mediator foarte bun în societate, nu se mai pot comite acele abuzuri. Victor Ponta a demonstrat în repetate rândul cât de procuror este el. El a fost un procuror ratat. Ce dacă era serios, era procuror subliniere -i, acum. Victor Ponta a fost presubliniere din telecomisie de redactare a codului penal subliniere -i, a codului de procedură penal. Se nu ne mai povestească subliniere-i, se nu ne mai eticheteze pe noi, membrii PSD, în niciun fel. El este cel care, cu Traian Besescu sublinierei George Maior au construit statul de tip Ticlos în România, permitne de unora dintre judectori sublinierei procurori să facă abuzuri sublinierei să regleze conturi în România, a declarat-o prin subliniere An, la finalul subliniere din cei biroului permanent al PSD. Despre dezvluirile lui Ponta cu privire la Dragnea, o pris an suscine ce actualul lider al PSD este o victimă. Liviu Dragnea era vice-prim-ministru sublinierei, ca să scape de el într-un mod absolut oribil, i-au făcut acel dosar cu referendumul, a mai afirmat-o prin subliniere An.